السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم محسن لبيع السيارات المستعمله اخوان جيتكم فيديو جديد مع سياره جديده من نوع ميغان كلاسيك الموديل ديالها الاخوان 1999 السياره ان شاء الله أشرحها لكم ان شاء الله في الفيديو من آثار زيد المعلومات ديالها شحال الخير شحال كتخلص كما مولف ديما كنشرح لكم الاخوان اليوم قررت انني نفن بالوجه ديالي يعني تعرفوا محسن لبيع السيارات المستعمله شكون هو مهم الاخوان غادي ندوز ان شاء الله نطرق لكم لهذه لهذ السياره هذه بلامات الله يجازيكم قبل ما ننسى ما تبخلوش علينا باللايك ديالكم وتبارتاجيوا الفيديو وديرون واحد لايك وواحد كومونتير زوين ضروري ملي كومونتير سواء يكون يعني انتقادي او يكون مزيان ما عندناش مشكل المهم تحيه لكم الاخوان غادي ندوز ان شاء الله نشد التليفون من الولد وغادي نكمل معكم التصوير إخوان تحية لكم، غندوزو إن شاء الله نصوروا هاد السيارة هادي ندير لها فيديو. السيارة اللي جبت لكم اليوم الإخوان كما قلت لكم موديل 1989 أو 99 1999، سيارة ميغان كلاسيك ماشي الكوبي هادي كلاسيك، سيارة موديل 99، سيارة مليحة تبارك الله. ما شاء الله جايبة جوينطات ألمنيوم، جايبة العمارة كاملة، الكليما، لي سيارة السيارة تبارك الله مازال زال الدار. كلها، الطونوبيل كانت غير جالسة في الكراج عند واحد السيد، يعني خدام يعني موظف، كيتحركش بزاف، رغم الخدمة ديالو عنده سيارة ديال ديال ديال العمل، هذيك كيخليها غير للعائلة، سيارة مليحة تبارك الله، ماتريكول ألف 40، الطونوبيل تبارك الله ما شاء الله، راه السيارة الإخوان فاش كتكون مليحة راه ضروري غنشكرها. بعض الناس كيقول لك ما تمدحش السياره بزاف، راه ضروري إخوان المدح لان السياره كتكون مليحه وكنحاولوا دائما نحطوا غير المليح، راه محمد ما كنحطوش بزاف ديال الفيديوهات، راه ضروري كنقلبوا دائما على المليح، راه الا ما كانش المليح راه ما كنحطوهش، لان إخوان هاد الصي هاد القناه هذه مبنيه على الثقه والمصداقيه مع الكليين ديالنا والمتتبعين ديالنا، لان المتتبعين غاليين بزاف على على قلوبنا، وتحيه لهم اينما كانوا، وشكرا لكم على الدعم ديالكم، وزيدوا دعمونا الاخوان. راه القناه شي شويه راه طاحت مابقاتش كيتشافوا الفيديوهات كما كانوا في الاول، راه القناه شي شويه مابقاتش كتشوف على الاقل دابا كتوصل داك 300 واحد في النهار ناقصه بزاف، راه كنشوفوا شي قنوات اللي ليس لهم كاع فهمتي المحتوى عندهم ضعيف بلا ما نذكروا الامور اللي كيديروا كي وكتلقى عندهم كيضربوا 50000 60000 مشترك في النهار راه او دي متابع راه زعما الصراحه بحال هاد القنوات اللي كيعرضوا كي السيارات اللي كاين شي حاجه اللي في المستوى شي حاجه اللي تعليميه انسان اللي غيدعم غي دعموا شي حاجه اللي في المستوى ندوزوا الاخوان السياره هي هذه ديالنا مليحه تبارك الله هانتوما شوف السياره كي دايره السياره راه فيها سبعه د الخيل لافينييت عاد خلصتها لها دابا 700 درهم 14000 المليح الطوموبيل لافيني <تصفيق> لاسيرونس ديالها كتخلص ما بين 2500 درهم حتى ل 3000 درهم على حسب شنو دخلتي في السيارة هانتوما الاخوان السيارة راه جايبة العمرية كاملة جايبة هاد هاد اللعيبة هذه هاد, هاد اللعيبة تيكا ديال الإينوكس هنايا راه اللي ماشي عامرة كتجيبها غاد الميكا عادية الطونوبيل راها مزيانة ما شاء الله هانتوما شوفوا السيارة تبارك الله كي دايرة الجديدة الاخوان الصباغة ديال الدار الطونوبيل يجي ليها كسب ما يتزقرش معها المهم الاخوان السياره الثمن ديالها طلب فيها 5 ونص وغاريق شي شويه لان الطوموبيل تستاهل تسد المليان لان مع الموديل وداكشي ما بلا ما نطلبوش شي ثمن اللي ما كاينش انتم السياره ديالنا الاخوان كوشي ديال الله ها انتم البناوات ديالها كي دايرين مازالين جداد جوينطات الومنيوم ديال الرونو الضرب الجرح ما الحمد لله كشي راه ما كنديروهش حنا راش <ترجحة> حامصيارك الْقَهَمْ مضروبه ما كان ندخلها نهائيا ولا شي حاجه معاوده دا ولا داكشي ما نهائيا الاخوان دائما كنحاول ان انا نحط لكم شي حاجة في المستوى دائما كنحاول حَوْلَ أَنْ لي غارنيتور ديال هادوريجين مهما مغلفين ما, تشي حاجة. ما لكم مع ديال السياره الحمد لله ها نتوما الاخوان هادشي ديالها مازال كلشي دوريجين لي بوان دروبو غادي نشرح لكم ها نتوما كيما دائما لي بوان دروبو ديال لا مازالين فيها جداد راه بحال اللي كتشريوا اخوتي شي حاجه في المستوى الصراحه ضرب الجرح ما كاينش ها نتوما كلشي الحمد لله كسانات ديالها دوريجين باش خارجه من لا ميزو ها نتوما داكشي زوين فيها الايرباك والكيلومترات يا الاخوان ضربها 288 و88 فيها لا كليم إيه الشجارة ديالها مزيانة، البلافو ديالها جديد، ما شاء الله، غندوزو إن شاء الله نشرح لكم السيارة اللور، في الكوسانة اللور باش تشوفو كلشي شنو كت-تاخدو، شوف السيارة تبارك الله، هانتوما الإخوان، شتيو تبارك الله لي بواندروبو مازالين الصباغة ديال هاد الدار تبارك الله كلها، هانتوما الشيء ديالها مزيان، ضرب الجرح ما كاينش كذلك حتى هنا، في هاد الإتجاه هذا كذلك، هادشي ديالها مازال كلشي جديد، ما شاء الله الله يسخر. الموله اللي داها، كوساند كذلك هاد الطبيله هنايا، حاول ما أمكن هانتم الإخوان كتشريو النقا كتشريو شي حاجه في المستوى ما شاء الله، واخا الإخوان، ندوزو لهاد البنود اللور هانتم، بناوت راه المليح، حتى السكور ديالها جديد، ما شاء الله جوين تزينين كذلك غندير لكم إن شاء الله الكوفر تشوفوا السيارة تبارك الله كيداير هاد, هاد النقا عندها ها انتم الاخوان تالفيدورج كي هنا كيدير مولاها جايب الامور ديالها هنايا شوف تبارك الله هادشي ديالهم الداخل كي داير ها انتم الاخوان نشوفوا ان شاء الله عاوتاني الطبره ديالها كي دايره ها انتم الاخوان تالكريك ديالها ما كانش كيخدم بزاف كلشي ديالها مازال هو هداك شوف الطبيله كي دايره ها انتم ها انتم الاخوان ش في السيارة تبارك الله ما شاء الله هادشي مازال جديد جديد جديد الواحد دراجه ما كتصوروهاش الأمور ديالها وما كاينين هانتوما شوف واش كتشريوها الإخوان شريو شي حاجة مزالا بزاف لا ميزو الطونوبيل ما خدمات شاي ما ضربات شي تمارا ولا شي حاجة غير السيارة عائلية اللي بغى ياخد الطونوبيل راه يجي من لاخر بلا ما يعذب راسو يسول كي دايره ولا شي حاجة يهدر غير في الثمن أما السيارة راه ما غرام د العيب الحمد لله وهذا هو الشعار ديالنا هو المليح. هانتوما كما كتشاهدوا عاود الجهة اليمنية البنود ديال اللور كذلك الجوينطات ديالو كلشي ديالها مليح كذلك الاتجاه هذا لي بون دروفو ضرب الرجه الحما كيهضرش الطوموبيل الاخوان راه جديد ما شاء الله جديد جديد ما شاء الله انا السياره موتور ديالها كلشي ديالها انا نشرح لكم الحمد لله نوي مراد ديالها البيسترين هاد لا ميزو الدجاج ديال لا دوريجين الا الباربيجين بدل بحال البيسترين الاخوان البيسترين ديالها هي هي دوريجين الحمد لله كسانات المن كيضوا الارض الدوريجين شو كي مازال الحمد لله هادشي هذا فيها مزيان كتشعر الفولات ديال الدهنه على فاط الباتاغون ديالها المهم الحمد لله السياره ها مريحه كذلك الثنوق اليمني مزيان الجوينطات ديالها كلشي ديالنا ملوح مليح الحمد لله وان دوز ان شاء الله غادي نسير لكم الكابو تشوفو دوك الحوتات وداكشي وان دوز ان شاء الله مرحبا بكم انتم الاخوان ديالي غتكونوا معايا ان شاء الله تشوفو الكيلوميتراج ها انتم هذه العباده ديال السخونيه طالعه نديروا امر في السياره نشوفوا الكيلوميتراج اولا ها أول هو الاخوان 288 سيري كابون كابورجع لكم ان شاء الله انا رجعت ليكم مرحبا هانتوما تبارك الله هاد الحوتات ديالها كيمازالين لي بوون ديال هيدروجين الحمد لله هادشي هذا كيخرج مع لاميزو شوفوا تبارك الله هاد السياره كي دايره ما شاء الله نهائيا هادشي ما كاينش الضر ما الحمد لله هانتوما ها الكليماتيزور فيها موطور دي تي الأناف تيربو باش خارجة من لاميزو ما كاين لا لا هادي لا هادي الحمد لله هادو راه كيخرجو بلاكاج بومبا ديالها لي زانجيكتور عاديين واحد ليه الضوء بيلوط هو باش هذا باش تعرفو لأن هاد المواتر نورمال فيهم بومبا ضو بحالها بحال كونغو بحال فهمتي ضروري كتخرج من لاميزو في, في الأول كتخرج بقى. بالبومبا ديالنا احسن موتور كاين في الرونو هما هاديتي هادو صحاحيل الكلاس فيه مليح آه سميتو الجروب ديالو الحمد لله ما ياكل زيت ثلاثه حاجه سير باتري فيها كيجي هنايا آه هو جديد بحرا صاوبو مولاها اللي خديت منو النويمرات ديالها هما الاخوان المهمرات ديالها حليب الحمد لله مرحبا بكم الضرب راه ما كاينش الجرح ما كاينش رادياتور جديده لاسيستي كل شيء الحمد لله، الأمه ديالها مزيان، كل شيء ديالها ناضي، المهم الإخوان اللي عجبته السيارة، مرحبا به ألف مرحبا. <تصفيق> الإخوان تحية لكم، وصلنا للنهاية ديال الفيديو، إلى سيارة أخرى إن شاء الله، نتمنى نكون كلل الإعجاب ديالكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.